З 1 січня 2015 року справді, канал зупинив мовлення. Воно було не ефірне, воно було супутникове і також ми були в кабельних мережах. Основна причина цього – це фінансові проблеми. Просто брак грошей, будемо говорити прямо. Ця проблема виникла через ситуацію в країні, зокрема, через ситуацію на Сході України, через проблеми з, з промисловістю, з, з, з оборотом коштів, будемо так говорити. Вони виявилися настільки серйозні, що всупереч попереднім планам розвивати канал в такому в низькобюджетному форматі довелося довелося мовлення призупинити. Було достатньо несподівано для всіх, я думаю, що навіть для, для власників-інвесторів каналу ця історія, як зараз, багато, багато несподіванок у нас. Офіційною версією є призупинення мовлення на три місяці. Ну і відновлення його може відбутися, якщо буде стабілізація в Україні. Знову-таки, прогнозувати Планувати, точніше, да? от в телебаченні важливо планування взагалі в медіа. Але планувати зараз е, цю історію, я так розумію, що топ-менеджмент каналу не наважується, оскільки незрозуміло, яка буде якраз економічна ситуація. Тобто, основна причина, і в принципі, причина зрозуміла. Е, я думаю, багатьом це от якраз проблеми економічні. Вітіско, спортивне відео.